Jeg hedder Jens, og jeg bor i Aarhus, og jeg er Lambo Buster og jeg bruger en del af min tid på at spille computer. Jens, hvad giver det dig at kunne konkurrere på lige vilkår med alle andre? Jamen, det betyder alt. Det er jo super fedt at kunne få lov til at, at være lige så god, hvis ikke nogen gange bedre end, end alle andre. Johan, du er jo hjælper herude ved Jens. Hvad betyder det for dig, at I har nogle fælles interesser, at I kan være sammen om? Jamen, det er, det er faktisk meget sjovt, fordi det her med, at jeg hjælper Jens normalt, men når vi spiller, så er han faktisk bedre end mig, så det er lidt omvendt, når vi er game Jens, du spiller på en lidt speciel måde. Kan du forklare lidt mere omkring, hvordan du gør det? Jamen, jeg prøver at ind i fordi jeg ikke kan bruge fingrene. Du har sagt ja til at være ambassadør til handicap e-sport e for alle event. Hvad, hvad er dine tanker omkring det? Jamen, det glæder jeg mig det til. Uh, det bliver sjovt at vise folk, at man sagtens kan spille med et handicap, på lige fod med alle andre. Vi ses i Vildbjerg den 22.